Ahoj, dneska hlasujeme výherce páté soutěže. Hrálo se o studenickou čokoládu a svý zíbulu z prna. Do soutěže se zapojili tři účastníci: Stella, Sofy a Jana. Stella měla pět lístečků, Sofy měla jeden lísteček a Jana taky. Dohromady sedm. Tak jdeme na to. A výhercem je... Stella. Výherci, gratulujeme a ahoj! Ahoj!